اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات بفيديو جديد، نحن هون في منطقة اسمها مسلك، مسلك هي تعتبر قلب قلب اسطنبول، واحدة من ارقى الاماكن اللي موجودة في اسطنبول، يلي اجى على اسطنبول وزارها وشافها بيعرف انه مسلك هي تقريبا وحدة من آه ممكن نقول افخم الاماكن اللي موجودة هون، يعني من ناحية الابنية العالية آه الـ الـ الاطلالات الحلوه على البوسفور وهون عندنا مشروع اسمه مسلك 42، هذا المشروع وراه حكايه كثيره كثير حلوه آه وراه آه قصه رقم 42 هذا لازم تشوفوا الفيديو الاخير حتى تفهموا ليش 42، رح اخلي الموضوع بالترتيب ان شاء الله بس بعد المقدمه بندخل وبنحكي عن الماكي بهذا الفيديو الخاص من مشروع مسلك 42 من شبكه مشاريع تركيا شقه الاحلام كاميران تي دي اي وكمان بدنا نحكي على تفاصيل تانيه العلاقه بالشقه النموذجيه والاطلالات والخريطه الارضيه وتفاصيل كتير كتير كتير عن المشروع بفيديوهات تانيه كلها رح تلاقوا الروابط اسفل الفيديو واسعار هذا المشروع كمان بتلاقوه برابط اسفل الفيديو بعد المقدمه ان شاء الله ندخل نحكي عن المكه <تصفيق> وسهلا فيكم مرة ثانية بالنسبة للماكيت والأرض أنا بدي أعدد المواصفات فآخر شيء يمكن تحسنوا أه، تقيسوا معي ليش تسمى بهذا الاسم طبعا مسلك هي منطقة صايرة قريبة جدا من البوسفور هي في مركز المدينة يعني هون عم نحكي على ششلي لكن ششلي ما فيه أبنية عالية ما فيه أبراج كتير كبيرة أو كذا نادرا إلا مثلا في منطقة بومونتي أما مسلك هي اغلبها أبراج عالية فأنا عندي هون مثلا المبنى هو 42 طابق وهذا واحد من الأسباب اللي تسمى مسلك 42 هو عبارة عن 2 بلوك وكل بلوك من بيناتهم هو عبارة عن 42 طابق شايفين معي هون أنا مثلا هون في عندي مول هذا المول ورح تحط لكم كمان انسرتات عن المول هذا المول كتير كتير مميز تخيلوا معي المول هو عبارة عن عدة طوابق طابق الطابق أول ما بتدخل هذا عبارة عن مثل محلات بتقدم صناعات يدوية مثل معرض صور مثل هيك قصص الطابق اللي تحته كثير انتريستينج الطابق اللي تحته هو عباره عن طابق فيه مطاعم كل مطعم من بيناتهم بيقدم وجبه لمدينه خاصه يعني مثلا بورصه مشهوره بال مثلا بالاسكندر كباب ففي مطعم خاص بالاسكندر كباب موجود هون واحد بس بعدين بننتقل لمطعم ثاني مثلا لمنطقه ازمير مشهورة في اكله معينه في مطعم لمنطقه ازمير يعني مشهوره فيه هيك ولكن هذا كمان فيه خريطة بتخليك تشوف كل مدينة شو الشغلات المشهورة فيها ولكل مدينة تجد في تجد مطعم خاص يعني هو اسمه يعني هيك حتى ان تجد اسمه متحف ان المطبخ التركي بهذا الشكل الطابق اللي فوقه فيه شغلة كمان كتير حلوة هو عبارة عن مطاعم صينية زائد كورية طبعا فيه كمان ستاربكس يعني هو هذا مول تقريبا للأكل بس لكن مو بس هيك أي مول للأكل يعني فيه فعلا الواحد بيجي لهون ممكن يترك جميع المطاعم أو جميع الأماكن ممكن يفكر يأكل فيها بيجي لهون حتى يجرب مطعم جديد كل يوم بنكهة جديدة كل يوم ونكهة تركية أصلية كمان كل يوم بالطابق اللي هو متحف المطاعم. بعدين في عندي كمان بالاوتو بارك فيه متحف كمان من نوع خاص جدا هو متحف السيارات القديمه الكلاسيكيه، فهذا المتحف حقيقه يعني اللي بيحب السيارات مثلي ممكن يلاقي سيارات قديمه جدا موجوده هون، اغلب السيارات القديمه الكلاسيكيه حاطينها في اسفل مسلك 42 في الكراج تبعه مشان الناس اذا بدها تيجي تشوف او اذا الناس بدها تبرك تخزن السيارات تبعها. هذا الشيء كمان نحط لكم اياه انسرتات مساحه ارض المشروع هي 42000 متر وهذا سبب ثاني خلاهم يسموه مسلك 42 بالنسبه كمان للكونسبت الموجود في المشروع بشكل عام مثل ما نحن شايفين هو بلوكين لكن هو عباره عن اربعه كونسبت فيه اوتيل وفيه ريسيدنس شقق اضافه انه فيه مكاتب اضافه انه فيه مول فهدول الاربعه زائد اثنين البلوكات فسموه 42 كمان تيمنا بهذا الرقم. هن آه غالبا يعني وقت عملوا وعملوا التصميم تبع المجمع آه حسبوا حساب انه نحن من نخلي كل شيء ضمن رقم اربعة و اثنين حتى يوصلوا الفكرة هاي اللي هي مسلك اثنين و اربعين. هذا المشروع من شبكة مشاريع TDA المميزة ومثل ما في شبكة مشاريع مميزة كمان في شبكة مشاريع لا ننصح بالشراء بها من أجل أن تطلعوا على شبكة المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها ممكن تشوفوا الرابط الموجود أسفل الفيديو وهذا الرابط محدث بشكل دائم بنحط فيه تحديثات عن المشاريع ممكن بعض المشاريع تكون لا ننصح بالشراء بها لكن بعدين ممكن تكون صالحه للشراء، وممكن يكون في مشاريع ما هي موجوده بهي القائمه وبعدين تنضاف، فياريت تتابعوا هيدي القائمه بشكل مستمر وتشاركوها كمان مع الاصدقاء، شبكه المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها. بالنسبه لخيارات الشقق اللي موجوده هي غرفه وصالون، اثنين وصالون، ثلاثه ونص وصالون، وفي طبعا بنتهاوس هاوس بيجي مثلا مساحه بين 350 متر لحد 750 متر بتجي غير جاهزه بيقولوا عنها بالتركي نا تمام عشان الواحد يعود يكسيها على كيفه فقط هاوس هي بتجي جدا مثلا شيء فاخر اللي بده مثلا يعملها خمسه صالون بده يعملها غرفه وصالون بده يعملها كلها مفتوحه هذا الامر بيعود له هذا بالنسبه للشقق وعدد الشقق هو 420 شقه هون كمان اجى معنا الرقم 42 مره ثانيه فالفسيليتيز اللي موجوده في المجمع هن عباره عن طابقين طابق 25 وطابق 26 هدول الطابقين فيهم مثلا مسبح فيهم غرفه مساج فيهم كمان ساونا فيهم غرفه بخار وفيهم كمان نادي رياضي كمان حطينا لكم اياهم بالانسرتات بالنسبه للواجهه الخارجيه للمشروع هي واجهه زجاجيه بالكامل والعزل تبعه طبعا ممتاز اهم شيء بيميز مشروع مسلك 42 من تركيا شقه الاحلام هو الكواليتي والموقع والاطلاله، يعني انت مثلا اذا بدك تشوف جسر البوسفور بتشوفه بهذا الاتجاه وبتشوفه كمان بهذا الاتجاه، لانه في جسرين مبينين كمان من هذا المكان، يعني انت في عندك اطلاله حقيقيه على البوسفور طبعا والمناطق القريبه من البوسفور فيها كتير غابات، فانت هون عندك اطلاله كمان على الغابات جميله، بلس اطلاله المدينه، مدينه اسطنبول الشهيره، هذا الشيء ممكن تلاحظه هون بشكل جميل جدا في كل الغرف ممكن يكون فيها اطلالات فعلا مميزه في مشروع مسلك 42 هذا المشروع لمين ممكن يكون مناسب؟ ممكن يكون مناسب للاشخاص اللي عم بتدور على شيء هاي كواليتي، على شيء فعلا بكواليتي ممكن الواحد يقول انا عندي شقه إلا اطلاله ممكن ما تتكرر. المنطقه الموجوده هون اغلب الابنيه اللي فيها تقريبا انا على حد علمي انه ما تم فيهم بيع. سولد اوت، كلهم انباعوا. وكثير منهم هن عباره عن ابراج فيها اوفيس يعني فيها مكاتب، لكن هون في عندنا برجين ممكن نقول عنهم برجين سكنيات بمتياز. بالنسبة للمكاتب مثلا في بعض الطوابق مثل ما قلنا فيهم مكاتب، هدول قلهم مدخل تماما منفصل خاص فيهم، والمجمع بشكل عام فيهم ميزة إضافية غير كل هيك هي موضوع السكيورتي العالي جدا. فإحدى القنصليات القريبة اخذ حوالي خمسين شقة في هذا المجمع من أجل الضيوف اللي بيجوا لعندها، فموضوع السكيورتي والأمان هون الموجود في هذا المجمع كل المنطقة بشكل عام فيها سكيورتي عالي، لكن فهون عم نحكي نحن على الدبل سكيورتي، يعني أمان وحماية مضاعفة. بتيجي الشرطه مثلا تعمل دوريات على المنطقه على البناء بحد ذاته بتابعوا مين عم يدخل مين عم يطلع فالاشخاص اللي عم يدوروا على شيء كثير يكون خاص هذا المشروع يكون واحد من الخيارات النادره يلي الا اطلاله على البوسفور طبعا كل المجمعات بالمنطقه وكل المجمعات اللي بتبيع تي دي اي فيها سيكيورتي لكن هون نحن عم نحكي على دبل دبل سيكيورتي يعني على شيء نوعا ما مضاعف فهذا كان شرح عن الماكيت رح تشوفوا انتم كمان اسفل هذا الفيديو معلومات كثيره عن المجمع مسلك 42 راح تلاقوا مثلا خريطه ارضيه راح تلاقوا خريطه جويه راح تلاقوا مقابله مع اشخاص من شركه الانشاءات راح تلاقوا كمان تفاصيل كثيرة عن الشقه النموذجيه راح تلاقوا فيديو بشرح لكم شلون يعني معرض السيارات كيف يعني معرض الطعام الموجود موجود في المول هون هذا يعتبر نوعا ما شيء نادر بتقدمه تركيا شقة الاحلام من شبكه مشاريعها لعملائها، فمسلك 42 ليش؟ مسلك 42، ليش لأن 42؟ لانه 42,000 متر، 42 طابق، 420 شقه، واربعه كونسبت عم نحكي هون على اوتيل، عم نحكي على مكاتب، عم نحكي على شقق، زائد مول، زائد بلوكين يعني الاربعه كونسيبت زائد اثنين سعطانا كمان رقم تقريبا 42 اذا حطيناهم جنب بعض، فهذا المشروع من شبكه مشاريع تي دي اي المميزه، اذا بدكم تعرفوا الاسعار وتفاصيل ثانيه بتلاقوها اسفل الفيديو بتلاقوا رابط بياخذكم الاسعار على الويب سايت الخاص فينا، شكرا كثير كثير لمتابعتكم ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات، اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين اشتركوا بالقناه.